Hi guys, it's come back to my channel again y'all Lightning Screen Okay, so kali ni kita akan buat satu lagi uh, buat video iaitu adalah What is on my Redmi Note 11 Pro F Pro 5G Okay, so kali ni kita tunjulkan sedikit kepada korang semua Mesti korang nak tengokkan saya punya desain dia macam mana I also get to Ah, gitulah cerita dia Kita, kita nak tunjuklah dekat korang semua. Okay, so yang iknau je korang tengok benda tu. Hello. <tong> oh, takut tak jalan. Jap, jap. Okay, apa tadi? Um, so. Ini adalah iBuds tersendiri Tersendiri lah cerita dia Because I, because sekarang ni stok casing ni belum ada lagi Jadi, ya lah kadang iBuds Do it yourself DIY Katanya lah, ha, macam tu Which means my phone ni literally Tidak estetik sangat Jadi, Ya, yeah. apa kata korang Apa kata aku akan tunjuk lah Dekat korang sedikit, kesian korang masih tak boleh tengok kan Okay, so so kita start dari warna hijau ya Okay kita pergi ke swipe sini so swipe sini korang boleh tengok berita berita-berita yang berlaku ke ah uh, kalau iklan ni pun korang mesti tak layan kan korang biasanya kalau bap bap hal politik tu kayang uh, kaki-kaki uh, politik ni suka sangat buat macam ni kan ha uh, gitu lah cerita dia tunggu sebentar ais kena ya dah tengok semua benda ni guna duit raya guna sampul duit raya eh guna sampel tak tak tak skip sikit ok so ni adalah my first i buat ni uh, i tak tahu kenapa i rajin sangat buat benda ni kan ha, so yeah especially yang ni dia macam iphone lah sedikit tapi bukan iphone ini adalah xiaomi Ah cantik kan hmm, gitulah. siapa pula lah mesej aku ni oh bukan, bukan mesej storage dah habis ha, macam tu okay, kalau aku korang apa tu Okay, ni adalah Spotify yang free punya Bukan berbayar Aku tak suka. Sebab apa Yelah Sometimes bila aku nak Pass Eh, bila aku nak pilih apa yang aku nak Aku macam Melahanatkan aku ke apa ni ha, Macam tu lah cerita dia And then Obviously lah memang macam tu Okay, so So, itulah nama ni yang pertama punya Okay, so korang boleh tengoklah. Dan musik ni Dancing part tu Sebab memang suka sangat dancing Bing kau Semua ada dekat sini tau Kau ada Tak ada Lemah Sorry Kalau aku kurang ajar sangat Okay So next one Kita pergi ke security Security memang obviously dah ada Whatsapp Download Webmoji Webmoji ni adalah Aku buat stiker Biasalah Aku ni terlalu jahat Dengan kawan aku Sampai Sampaikan aku rasa macam Yalah, kenangan Macam biasa, kita orang buat kenangan apa yang kita orang suka But sometimes We got to miss him Miss him so much Seorang dekat Sabah tu, seorang dekat Semenanjung So, kita orang Terpaksa berpisahlah ha, bu Bukan buat sementara waktu So, dah memang impian dia orang apa yang dia orang nak ha, Dah macam tu lah cerita dia okay. So, emoji dah settle Uh, so FM radio FM radio aku tak pernah pakai So kita ada yeah, Kita pergi ke Wonder Purple pula Wonder Purple ni uh, ada dekat Twitch Okay so korang boleh lah pergi follow my streaming ya, yeah, Because my streaming ni obviously tak lepas apa Cantik sangat Tapi sekarang ni aku nak buat streaming lah Tapi basically aku kena, totally dah lambat So uh, I terpaksa tunda, tunda ke 11.40 It's obviously be like that Okay uh, Macam tu lah so kalau kau tengok I ah, selalu main Genshin Impact. Selalunya main Genshin Impact so dia akan muncul nama aku dekat sini kot. Nah I don't know for I tengok dekat streaming ni wow. Also Clash of Clans. I'm gonna totally love it. Yeah, I gamers. Okay. So, so kita pergi ke galeri pula. Galeri kita ni, tak banyak pun. I obviously suka sangat ambil gambar. Tak tahu kenapalah aku suka sangat ambil gambar. Aku tak tahu kenapa, ya. Because you obviously be like that. So, on I, kita ada, wow, baru satu ribu, ya. Satu ribu, I punya dalam gambar ni. Because, yeah you know about me, right? Aku suka sangat ambil gambar. Satu, sebab... The camera dia memang cantik Tapi I recommend lah Camera handphone ni Satu lagi pun Lagi cantik daripada Yang ni Tapi yang ni lagi Aku nak cakap lah Dua-dua Sangat sama Handphone Yelah Luaran nampak cantik Tapi camera dia Ya ampun Tak boleh bawa bincangnya kali ni Okay so Ya yeah, obviously Kalau korang tengok dalam Dalam ni lah Okay So the next one is a your lap. your lap ni Aku nak Check lah Aku nak tahu announcement diorang ni uh, Apa dalam sini ke Okay so mari kita pergi tengok So ni lah my Hoyoverse Siapa ada Hoyoverse tu Pergilah folder. Tak Kalau tak follow macam mana I nak tahu So okay ni I punya As yes, in punya game Memang obviously Kalau korang tengok dari sini uh, Berapa hari kau aktif Berapa hari kau ni Apa semua Achievement engkau Character Berapa kau dapat karakter Apa yang kau dapat Okay so Waypoint unlocking uh, Sangat banyak lah Because aku ni ni Obviously memang rajin Buka waypoint uh, masa te aku teleport <laughs> So Invisional nak apa ni Okay Dah itu sahaja So So Okay So kita ada discord Instagram uh, Instagram I Dah jarang sangat pakai Okay so Basically kalau ada dua ni Instagram I ni tak rajin sangat buka <tid air> itulah cerita dia So follow my Instagram ya kalau korang nak tahu Yes oh, Highlight ni memang aku akan tutup Sebentar waktu sebab Dah terlalu banyak sangat It's obviously be like that okay Sebab aku ni kadang tak rajin sangat Bila nak buat kerja video-video ni kan Begitulah oh, cerita ah, Apa pula ni kaki hakim pula ni Dah dah dah keluar keluar We have a my sejahtera Okay so for those for those didn't know what is my sejahtera my sejahtera is this is how you get these okay so you have to check your oh my jangan you jangan korang jangan macam macam okay so you have to so if you guys said one this okay covid cases it is a bit like that so you guys that have been checking if anyone have to be positive so sekarang ni dah pandem sekarang dah endemic Aku rasa tak ada lagi kok Tak ada lagi pakai ni Jadi ya tak perlu Low risk Maksud dia macam uh, Kau Apa orang kata High risk ke uh, Risiko kau tinggi ke Ataupun tidak uh, Begitulah cerita dia So ya yeah. Itulah my I punya my sejahtera lah macam tu So kita ada share me Share me adalah Pindahkan barangan Transfer mana yang korang mampu saya so, bagi contoh lah Okay dekat share me ni Korang boleh tengok kau boleh tengok lah. So okay aku akan send Sendnya ni Ni ni ha, Ni je sebagai contoh So korang kena buka bluetooth lah Obviously Kalau tak buka macam mana korang nak tahu Okay korang just turn on So selepas itu dia akan carilah ha, Cari macam ni Hi Hi there ha, Itulah Okay so So kita pergi ke next Adalah Mi Remote Okay Mi Remote ni adalah um, Korang punya apa tu apa orang kata Haa nak Nak orang kata Nak jadikan kau punya remote TV Macam tu apa semua aa, tapi aku ofisial aku terjarang tengok TV So yeah I don't Okay So Kita ada Twitter Okay Twitter ni ada bahaya sikit eh Sebab I Tak <tuh> tahu jelaskan Apa benda tu Haa jangan ditanya saya Okay so Follow lah ni ke Apa semua ah gitulah So, I just buat macam ni je, because Pasal tu apa semua Wait, ah, pasal lagi To be honest, the card dollar what is this? Ah, ni masal SPM ni Masa tu kan ISPM ISPM di tahun 2004, jadi Ya, yeah. why don't Okay, so mari kita tengok, so kita ada Facebook Okay, obviously aku tengok dekat Facebook ni Facebook ni memang jarang buka guys Ah, gitu, aku jarang buka So, follow along my FPA begitu uh, kita follow uh, tapi jangan follow my privacy lah because terlalu private ya kadang. aa gisau ok so okay, korang boleh tengok kau kenapa nak cari pasal ke dengan saya aa uh, gitu ok so ya yeah, itu je lah uh, my facebooknya kenapa semua kenapa dalam ni lah ya, suka sangat ketawa pada aku oh ni oh ya yeah, ni aku sakit ke apa ok so mari kita ke next Music speed changer, okay obviously kalau korang tengok, ah inilah my music speed. Ah, minta maaf sih ya kalau lagging sangat. So kalau macam video ni kalau boleh export, jadikan dia music. So tak perlulah lah korang risau apa punnya semua, tapi agak-agak lah you punya storage tu macam mana ni, ya? Ah gitulah cerita dia. Okay, so ya yeah, kita ada milih mu itu music. Alasan ah, tak penting kor kalau pakai YouTube music. So obviously aku tak biasa sangat pakai So yeah, why don't kita Teruskan ke Seterusnya apps iaitu recorder Ok oh, recorder ni aku rasa ni Pakai untuk suara sendiri tapi aku tak nak Sebab sengaja aku malas Ok so kita pergi ke Our youtube Ok so youtube kita ah, uh, Obviously aku ni memang Aku memang minat COC Apa orang kita nak tahu Fakta-fakta dari luar negara Nak Okay ni Kpop Angry Bird uh, Ni besar negara yang bulat-bulat tu Yang korang cakap tu kan uh, PWA apa benda ni uh, Lepas tu uh, kita, kita ada Alim Motion dia, dia bagi kita tutorial Ya kadang-kadang ha, Gitu lah cerita dia Next is uh, Service and Feedback Ok uh, Service and Feedback ni uh, Dia macam Ada apa-apa something problem ke Apa ni ke uh, Contoh kalau If you guys are show me is me like that, kalau je pergi je lah, gini-gini, um, gitu-gitu lah, gitu -gitu lah dia, okay? So we have a YouTube studio. YouTube studio ni aku jarang pakai lah, sebab aku pakai ni pun sebab aku nak tengok uh, berapa viewers aku ada sekarang Ha, gitulah ceritanya. And then, and then, korang boleh nampak dari sini ya, uh, dari bulan April uh, gitulah. Uh, apa nak kata aku ni so kalau kau boleh tengok kau boleh tengok dari sini sampai ke sampai ke ya yeah, sampai ke video lamaku aku tak ada tengok Okay so next is uh, the WPS office dia, dia macam ah uh, tengok dia nak minta sign in tak apalah thank you sajalah ah uh, no aku tak ada duit miskin diam Nah, ambil kau ok so so kita pun tengok lah sesi dua daerah samarahan obviously be like that because aku memang rajin belajar tapi sebenarnya tak so we have the next is a huji cam aku macam pakai huji eh ni sama bocah kau ingat sama bocah ni tak buat begini ke? Ah, gitulah cerita dia aa ah, begini kalau korang nak ambil gambar macam ni kan aa ah, macam ni korang ambil gambar so korang boleh tengok di sini Oh sangat estetik Haa ni semalam punya lah. Aku tak tahu apa aku buat semalam Aku pas malam ni memang cantik sangat Oh maksudnya kamera ni layak lah katanya Ah ha, gitulah cerita dia lah kan Haa kan kan kan ha, gitu So the next one is a insta safe Ter Terlepas So kita ada google drive Google drive memang aku jarang pakai Teams haa okay ni aku just pakai untuk Kau nak tukar style engkau lantak engkau lah Oh buka bukan Ini kawai kau Orang kawai sahaja boleh dibenarkan Untuk saya jangan Okay so kalau korang nak tahu Korang boleh pilih tip mana yang korang suka Haa ah, korang boleh tengok ni lah Macam contoh Contoh sahaja bukan betul-betul Korang ingat aku nampak betul-betul kan korang, korang nampak macam ni Eh hey, gisahlah Okay so we have a Maps Podcast Google One Instas Podcast a Podcast ni macam korang nak mendengar lah Sama macam Spotify Tapi dia agak lebih sedikit daripada tu Okay Google One untuk storage Aku tak nak, aku dah tengok Okay, so kita ada instasif Ya yeah, obviously kalau aku sebagai editor ni Memang macam tu ya Haa kau tengok Unyung pun ada je Haa ya. ah, aku bukan nak buat untuk nak menyantau dia Korang jangan macam-macam ya Tampar kau bejap pergi Banyaklah sikit aku nak ambil Yes, obviously kalau doctors ah ni biasanya kalau korang tengok ni Mesti iklan akan keluar Okay Dia keluar macam tu Ni siapa nenek engkau Haa ah, ni siapa pakcik engkau Pisau Pisau saya kadang Okay So, yeah, I been mean like that Okay, so kita pergi ke foldernya Okay, korang tengok folder kan Folder dia macam cantik sangat Okay, so I ada Pinterest Kalau boleh pergi follow lah main Pinterest ni macam mana Okay, so kali ni uh, Inilah main Pinterest yang paling cantik Paling estetik. Tapi tak estetik sebenarnya Okay, so kita google one Google one Eh, google one pula Google apa ni Oh, google TV Aku tak biasa guna ni lah Tapi ya lah Aku yang tak biasa pakai Okay so Kita pergi ke next Iaitu adalah Music uh, So music ni Music ini adalah satu Salah satu cara Kalau boleh tengok lah Main music ni macam ni Ya yeah, Tapi sekarang dah bertukar Tak tahu kenapa uh, Sampai kecuk pula tu Gisau sahih ya yeah. Okay uh, Boleh tak cari music Next level ke apa Apakah uh, Kita pergi tengok ya yeah next level spa o oh, waduh benda la okey so sambungannya kita ada music master sosi aku tak nak buka sosi sebab malas malas macam itulah okey kita ada band lab xr recorder serowak p midi keyboard Uh, cleaner, sim toolkit, folder, smooth action camera, dan seperti yang last yang itu, Gmail, news, okay, Zenny kalau kau nak tengok kan, okay ni, my Zenny, oh kawan aku nak balik, wish, guess how, hmm, I don't care, okay, so kita pergi, uh, so kita tengok Lens lensa, okay Lens ni adalah kau tengoklah Text and copy ni gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu Gitu gitulah. Okay So Ya aku rasa tak penting kot Okay So kita ada play store Google Foto lah Google Foto ni lah Dia macam sama je Macam Xiaomi punya Tapi aku tak nak Sebab dah tengok kan Okay so So kali ni kita Akan tengok lah My Fit Pro ni untuk Yang jam aku punya lah Sekarang dah rosak Kan aku pakai lagi kan Aku dah malas dah Gitu So demanya sangat biru dia Bersesat biru Okay so kita ada yang cleaner Yang scanner Boost Boost speed I like motion Of course Kalau korang tengok ni Mesti korang Akan terkejut Ya yeah, sebab di version lama Jadi Aku macam tak sesuai lah Untuk saya ni lah ha, Macam tu Okay so Kita ada HP Print service uh, Untuk Print lah katanya Okay so Message Get contact Translate Telegram Plato, Plato. aku rasa tak penting kalau orang nak tengok tapi kalau nak tengok tak apa I boleh benarkan apa ni apa ni Kita tak naklah tengok ok so tersinggol -e -well e-wallet ni aku rasa untuk my apa orang kata untuk Malaysian sahaja ok so next one settings assistant compass compass oh, tu untuk uh, arah ke mana kau tanya aku arah ke mana ku, aku tak tahu ha, Macam tu So kita ada clock, setik tok downloader zap, Zip, zip, zip Apatah lah Fon, ha, cap, cut cap, cap, bukan cupcake Tampar kalau siapa pergi remix Aku tampar, kau sekur-sekur kejadian Aku pula ni So kita ada HP Smart File Manager, Genshin Impact Genshin Impact itulah Yang aku, game keminatan aku jadi jangan tanya ya so inilah last I punya uh, kita ada dua dia macam FaceTime tahu FaceTime dengan kawan engkau dengan apa semua tapi aku rasa aku tak perlu kau pakai benda ni sebab boring ok so kita ada Google Vico of course benda ni wajib ya bila aku kau nak ambil gambar ke begini ok ni akulah kalau aku ambil gambar ke apa ke samping ke ha korang boleh just Tukarkan kau punya filter Tapi obviously kalau aku, aku buat indie. So, I love indies Okay, kenapa? Sebab dia lagi selesai daripada uh, Sebab korang boleh tengok dari sini Okay So, aku rasa tak perlu code uh, So, korang boleh tengok exposure kau kurang Yang apa semua Okay, so inilah dia My BACO So, kita ada calendar Aku rasa sangat penting So, kita ada contact Weather Okay, wujud ye ya, weather sekarang Ah, gitu Aku baru je buka Because aku malaslah buka-buka Time-time macam ni Kau rasa lah Okay, semua so, tuang, tuan Dah start Contoh macam sekarang Banjir Ah, Jangan minta ye Haa, ah, gitu So, kita ada mini video ni video aku rasa dia macam YouTube lah juga Tapi aku tak rasa aku akan buka pakai ni Aku tak tahu ye eh, Aku tak buka apa-apa Tiba-tiba Aku macam mana selamat buka Haa, ah, gitulah cerita dia kan Ok, so Last sekali adalah notes Ok, notes aku adalah pasal lagu sahaja Ah gitu So, kita ada Google Chrome And juga last ini adalah TikTok Ok, so kita punya TikTok ni Macam apa-apa lagging sangat ni Di antara kami berempat, Mana yang kalian suka Kalau Dalah diam nak korang. Okay, so ya yeah. itu saja aku akan tunjuk. Itu saja aku dah tunjuk dekat kolar ketiga. Ada yang ketiga-tiga lah, Macam tu Okay, obviously kalau aku pakai phone ni dia agak berat lah berat. Kalau bilik korang pakai. Rekomend lah dekat kolar semua. Kalau kolar pakai handphone ni kolar jangan kolar uh, kolar akan menyesal sangat because aku punya camera ni tidak berapa cantik tapi kalau game laju babe. Wow! aja ke agitula, ah, gitulah cerita dia Okay, okay. So, I nak ciao dulu. I nak rehatkan diri. I aku nak start stream sekarang. So yeah, I'm I'll see you guys in the next video. Bye guys.